بكلم مع نفسي كتير ومش سامع غير نفسي بتتالم والحقيقه انا مسامع الضغط بيزيد وانا جوه الازازه مش عارف اتنفس من التكرار والعاده مش ظابط نومي وفيها مرتحت بكلم همومي خدتني لتح مسحوله مش عاجب ما فيش حد النهارده بعبر عن شعوري بس ساعه <تصفيق> زي مختلف في فكري منهمر قالوا لي مش نافع عن نفسي بضيع فتره مختفي بعد فتره تجدني زي الطلاسم لكنها مش مفهومه انا شاب لكن دماغي مفرومه وربع قرنها عدى اوراق مكشوفه بحاول ادار بس كلهم لزوجة كلهم عقوبه بس فوقه لزوقه ع فكرين فاكريني من حسب غير نفسي اصلا غلبان وتايه مش عارف افكر بس في الاخر شوف مين هيضحك اسرار العالم عيد بتفرج وشوش جميله بس في الشكل من جوه طينه صعبه تتقشر عايش لسه فيها وبعاني اكتر حد فينا شايف بكره بكره كانش بيدنا نحب نكره نكره تينا الطينه فيها غل غل مننا فيها يوم تشل. تشل أيام وصعب صعبه ديها هيها فيها الموت وجاي. جاي جاي فيها مطب وميه ميه سرت فيها دورك جاي جاي بحاول بس ان افهم بحاول. بحاول بس بسرعه ومتشتت متشتت بحاول اصرخ متكتف متكتف فوق ولو مرة لو مره مش كل مرة تسلم اتجر ودموع نزلت 100 مرة ودموع نزلت 100 مرة ودموعي ان مرة ميت بس عايش متسند من بره انا كويس بس من جوه متجنم بحاول اهرب بس من نفسي بتألم عن حقي ساكت مش عارف اتكلم اوقات احبس نفسي في اوضتي جوه في الضلمة قاعد ضد نفسي برهة لا مشطب لكن عقلي لسه انا رفضت قفلة و لستة. ستة ابوي قال الباب ده دا ضيق هتحول تخرج هيفضل يزيع امي قالتلي متأخرش بره وانا اصلا بعالي خارج بره المجره لام العصاري لما بتيجي في خيالي بتعصب والحياة دي قطر سريع مبتستناش اللي يجي متأخر بنجري فيها زي الوحوش بس في الآخر زي الميه نتبخر بتعمل مستحيل توصل بس برضو اتقال لك مأصر فتحية فرصة وجات مرة كنت صغير مش مدرك وطلعت بره حتى ما عرض عشان أفرح شوية بس الحظ دايما مش ليا الدنيا ليه دايما عليا أنا كنت فاكر جنبيا بس طلعت خاينة مش ليا وعينيا فيها صوت وصامت وعينكم فيها سواد وساكت نسياني يعني صعب بالمرة أنساكي صعب لو مرة حاولت أكتر من مرة جواك فيا 100 ذرة محدش فينا شايف بكرة كانش بإيدنا نحب نكره سنين عطينا فيها غل منينا فيها أيام أيامه صعبة عديها تمثيلية فيها المطوجي تماثيل فيها منطوب ونية خسرت فيها دورك جاي بحاول بس إن أفهم بس في صراعه متشتت بحاول أصرخ متكتف نفسي فوقه لو مرة مش كل مرة تسلم الجرة ودموعي نزلت ميت مرة دموعي نزلت ميت مرة محد فينا شايف بكره بكره مكنش بإيدنا نحب نكره نكره اصلنا طينا فيها غل منينا مننا فيها يام تشل. ايام تشل ايام وصعبه عديها ايام تمثاليه فيها الموت وجاي تماثيل وفيها المنطوب وني خسرت فيها دورك جاي بحاول بس اني افهم بس إسرع متشتت بحاول اصرخ متكتت نفسي فوق ولو مره مش كل مره تسلم الدره ودموعي